Broen, de er Vibeke. Hej Vibeke, jeg hedder Mikkel. Hej Mikkel. Hej. Jeg ringer, fordi jeg har haft det lidt svært på det seneste, og har talt med min mor om det, som så havde set, at man kunne ringe ned til jer, hvis der var et eller andet. Ja. Men det er rigtigt. Det, det kan man. Så, så... Så hvad... Kunne du fortælle lidt mere om, om dig selv, og hvad det er, du har en oplevelse af, at der er behov for? Ja, ja altså, jeg har det, altså jeg føler mig ensom, og det, det er nok det der skyldes, at jeg går over og føler, at jeg har det lidt, lidt svært. Øhm, normalt så, øh, så gør jeg i skole øhm, og ses med, med, ses med nogen i den øh, forbindelse, men øh, nu her er jeg jo hjemme hele tiden, øh, så... På grund af coronakrisen her? Ja. ja, præcis. Så, så det, det har gjort mig meget ensom, og så har det også fået mig til at tænke over, at øh, når der ikke er corona og alt det normalt, så, så har jeg faktisk heller ikke så mange venner. Så jeg har egentlig altid følt mig lidt ensom, og det ja. er så blevet ekstra meget her i den seneste periode. Ja, okay. Ja, altså... Lige nu kan man sige, at her i brugen, der, der kan vi jo kun tilbyde øh, samtaler over telefonen. Øh, så på kort sigt, så er det det, vi kan tilbyde lige nu, hvor vi sådan afklarer, hvad er det for nogle øh, problemer, som du oplever, at du har, og måske også øh, vi taler også om, hvad, mm. hvad du tænker, der kunne være hjælpsomt for dig. Øh, det er sådan på kort sigt, og på lang sigt, når det er, at vi begynder at kan, kan se hinanden igen og være sammen, så, øh, så kan man jo komme ned i broen, hvor vi. Blandt andet laver øh, noget, som hedder drop-in-café, hvor man kan komme, hvis man for eksempel har, har udfordringer i forhold til økonomi eller gerne vil have hjælp til en boligansøgning eller til at forstå et brev. Øh, men derudover så har vi også øh, nogle forskellige gruppeforløb, øh, og blandt andet har vi et forløb, som handler om ensomhed øh, hen imod at skabe fællesskaber. Øh, og så har vi også øh, stadigvæk de her, øh, hvad kan man sige, afklarende samtaler, hvor vi, hvor vi afklarer øh, sammen med dig, hvad er det så, øh, der kunne være hjælpsomt for dig, og, mm. og, og hvad er det, vi kan tilbyde i den sammenhæng. Øh, så det er noget, vi tilbyder for borgere, der bor i Hvidovre. Øh, så det, der kommer til at, det ved jeg ikke om det er her, det er måske... Er det noget, du tænker, der måske kunne, kunne være aktuelt for dig? Og... Ja, jeg synes, at det lyder øh, rigtig spændende, både der med, at jeg har mulighed for at hjælpe telefonisk nu her. Øh, men jeg synes i høj grad, det der med at, at. det forløb, du kaldte ensomhed og fællesskab, det lyder meget som sådan ja, noget, jeg godt kunne se mig selv ind i. Ja. Mm. Godt. Så lige nu, så, så vil det blive sådan, at øh, jeg vender lige tilbage til mine kollegaer, som er i brugen, mm -hmm. Og så vil enten jeg eller en af mine kollegaer ringe tilbage til dig. Og så øh, have en samtale med dig, hvor vi sådan øh, finder lidt mere ud af, hvad det er, at, øh, at du synes, at du har brug for, og, og hvordan vi kan hjælpe dig. Det lyder dejligt. Ja. Så... Øh, så vi ringer tilbage til dig, Mille. Tak skal I have. Ja, velkommen. Hej. Hej igen.